اقبلت نفله وجاتنا تباشير وسرور والفرح بقدوم نفله تراها اليوم زاد حضروا كل الهدايا على باقه زهور وابذلوا من شان نفله كثيرات الجهور اقبلت نفله وجات ما تباشر سرور والفرح بقدوم نفله تراه اليوم مزود حضروا كل الهدايا على باقه زهور وابذلوا من شان نفله كثيره الجهود هلت الفرحه وعشنا بها اجمل شعور يا سمية عمتك يا معربت الجدود انت اللي من حلاياك فيك اشباه حور وانت بيك الورود وانت اللي من جمالك تشاهدك الورود وانت اللي من يحبك يا ما عرفت المجاني عسى عمرك يزود بنت حر بالمواقيف وطيب الخابون يا رجال على والفعل جان الشهود وامها شيخه انت تبلج وفي شبور من حران تعشق القمه وتلقى سنون واقبلت نفله وزادت فرحنا والسرور اجمل البنات واحلى الصبايا بالوجود اجمل البنات لا احلى اقبلت نفله وجات ما تباشر وسرور والفرح بقدوم نفله تراه اليوم بزود حضروا كل الهدايا على باقه زهور وبذلوا من شان نفله كثيره الجهود هلت الفرحه وعيش بها اجمل شعور يا سميت عمتك يا معربت الجدود انت يلي من حلاياك فيك اشباه حور وانت يلي من جمالك من جمالك تشابهك الورود، وانتي اللي من جمالك تشابك الورود، وانتي اللي من يحبك بلا شك حذور، يا ما عرفت المجاني عسى عمرك يزود، انت حر بالمواقيف والطيب الخابور، يا رجال على الوفاء والفعل جاله شهود، وامها شيخه وبنت بلجن وفي شبور، من حرار انت عشق هدرجاسنوت وكبال واتن ذا فلاورات عدد فرحنا والسرور اجمل البنات واحلى الصبايا بالوجود اجمل البنات واحلى الصبايا بالوجود